Belajar menulis huruf besar U Cara tulis huruf U Langkah 1 Lukis gelas besar Lukis gelas besar U Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf U besar Satu langkah mudah jangan dilupa Adik lukis satu gelas Lukis besar-besar Buat atas garisan U besar Namanya